تو ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے لیکن اس کی ریزن یہ ہے کہ ایکچولی زیادہ ہیں میل سائنٹسٹ اس کی وجہ سے زیادہ ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے